המצב הנוכחי נוראי מצב כל כך אגום עד שאם לא נעשה שינוי אבל באופן מיידי העולם ברמינן נמצא לפני כיסת מערכות וערס מוחלט למה מצב אגום? הדבר נגרם לסיבת זיהום וערס של משאבי טבע אם נוסיף לזה בנייה קלוקלת מזהמת אשר יוצרת מגבלות טכניות המחריחות זיהום אז קיבלנו מצב של השמדה עצמית ברמינן תכן לא פלא שנמצא אף מי שחיפש וניסה לגור בחלל החיצון או מי שאף ניסה לאגור רוחס כדי שאולי יצליח לגור תחת הקרקע במקום שאולי יהיה פחות מדועם בקיצור המצב הקשה ידוע כל אנשי שרוסקים שעוסקים בעניין אומרים פא כי המצב הזה לא יכול להמציף צריך להבין את מהות הבעיה, אנחנו נמצאים בערך 30 שנה מהתחלת מחסור נוראי, גם בעולם המערבי. לא יש נפט, לא יש גז, לא יש פחם. ב-1950 היו 2 מיליארד ורבע בני אדם. כמה לקח לשלש את זה? כלום? שם 50, 50 שנה. אם אתה לוקח את שלושת הגורמים האלה, מחסור באנרגיה, פוצצות אוכלוסייה, והתחממות חדור הארץ, ישמור אלוהים על הנכדים שלה, נכדים שלי. וזאת הסיבה של לילידו. מצאנו עכשיו גז, כל המדינה הלאה, זהו. עשרים שנה! בעוד עשרים שנה זה לא יהיה. וזאת חרף העובדה שישראל, כמו שתראו בהמשך, היא מעצמת מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה הסולארית. נגמר הסיפור. זה מה שנשאר לנו? שנה ל... ח... אתה יודע מה? בוא נהיה לארג'ים, בין חמישים למאה שנה. אוקיי, זה יש הסכמה טוטלית. בעוד מאה שנה לא המחסור יתחיל בעוד 30 שנה. כבר היום, רוב המדענים, רוב אלה שבודקים את זה, אומרים שקצב ירידת הרזרוות של דלקים הפולסיליים הוא יותר גדול ממה שחשבו בהתחלה. פעם היו פשוט תוקעים הקל באדמה, היה יוצא זרם גדול של נפט החוצה, ופשוט היה צריך לשים חביץ וזה היה נופל פנימה. אבל ככל שאנחנו שואבים יותר, הנפט נמצא יותר עמוק, ומה שקורה זה שעוצנו את הנפט שקל לשאוב אותו. האיכות של הנפט ושוב לשמיים, ליתר דיוק, לחלל. מלמעלה למעלה, התמונה המרשימה הזאת מקבלת ממד גיאופוליטי מטריד במיוחד. אז בלי להחביר במילים, ברור, כי על מנס לתקן את המצב נצטרך למצוא פתרונות טבעיים לביטול לזיום בעיר, בין באוויר, בין בים ובין ביבשה. כמו... <אז> לזרוע אפשר לא רק על הקרקע, אלא גם למעלה. זריעת הננים הייתה להעית בשנות ה-90, עד שהבינו שמדובר בפתרון נקודתי ולא מספק. אולם מזג האוויר הקיצוני בשנים האחרונות הביא כמה מדינות, בהן אינדונזיה וייחוד האמירויות, לחזור ולהעניק טיפולי פוריות לשמיים. כמו כן, נצטרך לבטל את הרגלים שגורמים להקלים הרע היבש וחסר המשקעים הזה, אשר פוקד אותנו כל פעם מחדש, כל עוד שלא עשינו מתברר שהשינוי חייב להתחיל בקטן, במבנה הבית, מבנה הבית הפרטי, אבל רגע, הרי האישורים לבנייה הזו, האישורים על כך מגיעים מהגף ההנדסה בעיר, נכון? כן, צריך להתחיל לתקן כבר בעירייה, בתחום מבנה העיר, מתכנון הבית בפרט, ועד לתכנון פני העיר כולה. לכן, בפרקים הבאים נציג את התכלית ביחס לנקודות הבאות. מה נדרש לעשות כדי ש- 1- ייפסקו פליטת גזי חמה בסביבתנו, אלו אשר מזהמים את האוויר וגורמים שמה בסביבתנו. שתיים, כדי שיתאפשר ללחות הטבעית להיות באוויר, כך שתתאבה לקדן ענים המניבים כשמים ביתם. שלוש, מה צריך לתקן בעיר לצורך הפחתת הזיהום במים ובייבשה? ארבע, מה צריך לתקן על מנת לחסוך בייצור החשמל? זה, אשר אפו, גורם נזק סבועתי, בין בשביל ובין בשל קרנה באלקטרומגנטיות ובין בשל עניינים נוספים שלא נרחיב בהם כרגע חמש, מה השינויים שיש לעשות על מנת להכניס להירפנים מהירות מתקנות את המצב הסביבתי באופן עצמאי ומתמשך, והגיוני למצב יותר שש, נצרף בקשה פרקטית מהיום ומעשי, יוזמה מאחר שכולנו הבננו שאין ברירה אחרת אשר נכונה להיות <אנ> אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמות ככה תהיו מותגנים על כל שלפון חדש